El pont de Caral es va construir al segle XI. El pont de Caral marca l'antic camí cap a Barcelona. Està format per quatre arcs de mig punt, de diferents dimensions. Es van fer moltes reconstruccions. Les Odovaries és un barri a Vic, on s'agrupaven les fàbriques de pell. Es situava al costat del riu per poder tirar els químics a l'aigua. És un barri molt emblemàtic a Vic. Aquest barri està format per tres carrers reconeguts. El carrer de les Odovaries, el carrer dels Euders i el carrer Prat d'en Galliners. També hi ha algun carreró, però estan tancats per una banda. En general, tots els edificis estan força en mal estat. La muralla de Vic està just al centre del nucli medieval. A part de la muralla, hi ha diferents torres de defensa que serveixen per poder veure el territori des d'un punt molt més alt. Les muralles de mediabals de Vic envoltaven tot el conjunt on hi havia organisme i el van organitzar a partir de tres nuclis principals. La muralla, en un principi, abans de la reforma de Pere III, va ser construïda aproximadament al segle XIV. I les torres tenien entre elles més o menys una distància de 20 metres. I entre elles un fusat, que és un forat cap a sota terra perquè no puguin passar els enemics.